Tzaigabai plataformak irabazi zituen atzo udalautezkundeak zaian. Aralerren barnean dagoen Plataforma independente honek, botoen euneko berrogitairuarekin zazpi hau lortu zituen. Eajotak lau negozi lortu zituen eta bildu zein peseek banak. Aurreko legealdian, jeltzaleek izan zuten agintea, amar zinegotzierekin arte hartzea uneko laurogeita izan da di zazpiiko hautezkundeetan baino ehuneko hamar gehiago. Zaige bai plataformako Alkategaia, Javi Portillo, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingeneniaitza irakaslea da. Ekainaren hamaikan ospatuko den ibaldi kuran hartia e du Uudakoako emakumeensaria?